She had, oh wanna rap shit Yeah, I'm pushing like the shit uh. yeah, ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ویڈیو کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ ایک بہت ہی پروپلیئر نے ہمیں چیلنج کیا ہے جس کے پاس اپ گریڈیبل گنز ہے اور بہت ہی او پی ہے اس کے پاس تو اس نے چیلنج کیا ہے آ جاؤ میرے ساتھ ایک ایم فور سکسٹین کا روم کہہ لو تو دیکھتے کون جیتا ہے صحیح ہے. تو لیٹس انجوائے دا ویڈیو So the بندہ بہت ہی خطرناک کھیل رہے ابھی پہلا پوائنٹ اس نے کر لیا ہے me. <sighs> Target down. Reloading. Cover me. loading cover me me For me! Clear! No mercy! Reloading!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 See Cover me Team! Cover me! loading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 Me. Reloading. No mercy. Cover me. Reloading! The red team doesn't have a lot of time left! Cover me! Reloading! Dead! Cover me! Reloading! وکٹوری سو گائز اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ ہو جاتا ہے اور آپ کا بھائی روم جیت لیتا ہے سو so, امید ہے آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا سو so, چینل پہ جو بھی نہ آیا ہو وہ چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو بھی لائک کر دو اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی تو یار اپنے پیارے بھائی کو سپورٹ دکھاؤ سو so, ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ تب تک کے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ حافظ